Γεια σα, καλώ ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα σα έχω ετοιμάσει μία έκπληξη. Θα σα φτιάξω μία συνταγή που ίσω να είναι και από τι αγαπημένες σα. Θα δείξω πώ να φτιάξετε τα τέλεια μελομακάουνα, ζουμερά από μέσα, τραγανά από έξω. Τα ρώματα τη κανέλα, του πορτοκαλιού και του μελιού θα γεμίσουν όλο το σπίτι σα. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή, θα δείξω βήμα-βήμα ακριβώ πώ θα τα φτιάξετε. Οπότε πάρτε χαρτί και μολύβι και γράψτε το. Σε μια κατσαρόλα θα προσθέσουμε 500ml νερό, 800 γραμμάρια κρυσταλλική ζάχαρη, 3 στίκ κανέλας, 3 ολόκληρα γαρίφαλα και ένα ολόκληρο πορτοκάλι κομμένο στη μέση. Βράζουμε για 5 λεπτά μέχρι να διαλυθεί η ζάχαρη. Κοιτάξτε εδώ άρχισε να βράζει, οπότε βγάζουμε από τη φωτιά. Είναι πολύ σημαντικό να διαλυθεί μόνο η ζάχαρη μέσα. Δεν θέλουμε να πολυβράσουμε το μείγμα. Και μόλις βγάλουμε από τη φωτιά προσθέτουμε το μέλι. Ε, άμα προσθέσουμε στην αρχή το μέλι θα χάσει όλο το άρμα, οπότε το προσθέτουμε στο τέλος. Ανακατέψτε λίγο. Και αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει τελείως για τουλάχιστον 3-4 ώρες. Λοιπόν, το σιρόπι μας έχει κρυώσει τελείως, οπότε πάμε να φτιάξουμε τα μελομακαρόνά μας. Προθερμάνουμε το φούρνο στους 190 βαθμούς στον αέρα. Θα χρειαστούμε 2 μπολ για να ετοιμάσουμε δύο ξεχωριστά μείγματα. Στο πρώτο μπολ για το μείγμα θα προσθέσουμε 400 ml φρέσκο χυμό πορτοκάλι, 400 ml ηλιέλαιο, 180 ml ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, μισή κουταλιά του γλυκού γαρίφαλο σε σκόνη, δύο με τρία κουταλάκια του γλυκού κανέλα σε σκόνη, ένα τέταρτο κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο σε σκόνη, μία κουταλιά του γλυκού σόδα και ξύσμα από δύο πορτοκάλια. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Στο δεύτερο μπολ θα προσθέσουμε. 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις και 200 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Τώρα προσθέτουμε το πρώτο μείγμα με τα υγρά συστατικά στο δεύτερο μείγμα με τα στερεά έλικα. Ανακατεύουμε πολύ απαλά το πολύ για 10 με 15 δευτερόλεπτα για να μην μα κόψει το μείγμα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι. Είδατε πόση λίγη ώρα ανακάτεψα. Μην ανακατέψετε παραπάνω, γιατί θα βγάλει τα λάδια το μείγμα και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Παίρνουμε περίπου 30 γραμμάρια ζύμη και πλάθουμε τα μελαμμακάρυνα σε οβάλ σχήμα 3-4 εκατοστά διάμετρο. Προσπαθούμε να τα διατηρήσουμε όσο γίνεται ομοιόμορφα. Τα ρολάρουμε πάνω στην αράχνη για να τους δώσουμε ωραία υφή. Έτσι, θα ψηθούν καλύτερα και θα τραβήξουν ευκολότερα το σιρόπι. Θα τοποθετούμε ένα-ένα σε ένα ταψί με λαδόκολα. Τώρα θα ψήσω για 20 25 λεπτά μέχρι που να χρυσίσουν και να γίνουν τραγανά. Όταν είναι έτοιμα, τα αφαιρούμε από το φούρνο και κατευθείαν ρίχνουμε τα καυτά μελομακάρονα στο κρύο σιρόπι για 15 με 20 δευτερόλεπτα. Δεν τα αφήνουμε παραπάνω για να μην τραβήξουν πολύ από το σιρόπι. Με την αράχνη τα βγάζουμε και τα αφήνουμε σε μία σχάρα να σουρώσουν. Σερβίρουμε σε μία πιατέλα. Πασπαλίζουμε με μπόλικο μέλι και μερικά ψιλοκομμένα καρύδια. Συνολικά βγαίνουν περίπου 80 μελομακάρονα. Αν θέλουμε να βγουν λιγότερα, μειώνουμε τη συνταγή στο μισό. Τα καλύτερα μελομακάρονα ολόκληρη του κόσμου είναι έτοιμα. Μπορείς να καταλάβεις όλες τις γεύσεις, από την κανέλα, το καλύφαλο το πορτοκάλι, το μέλι, τα καρύδια, γίνεται χαμός. Είναι πάρα πολύ εύκολη συνταγή, ακολουθήστε ακριβώς τις οδηγίες μου και θα σας πετύχουν. Σας παρακαλώ πολύ κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Αυτά, φιλάκια πολλά, ραντεβού στο επόμενο μας επεισόδιο. Γεια σας!